No niin, nyt me olemme tässä Kempeleen kotiseutumuseon sisäpihalla. Ja tämä on vanha asuinpaikka. Tässä on ollut jo 1700-luvulla asutusta. Itse asiassa 1730-luvulla tähän paikalle rakennettiin tämmöinen virkamiestalo puustelli Ruotsin kuninkaallisen armeijan ruotuväinkomentajalle eversti luutnantille virkataloksi. Se rakennus sijaitsi tuolla, tuolla päin. Ja sitähän enää ei ole jäljellä, mutta siitä muistitiedot, tieto kertoo, että se rakennus oli maalattu niin ulkoa kuin sisältä, ulkoa punaiseksi ja sisältä valkoiseksi. Tämä oli silloin todella harvinaista, että taloja maalattiin. Kerrotaan, että talossa oli kaakeliuunit, seinän lampetit noita kynttilöitä varten ja kaikin puolin tämmöinen aatelinen meininki. Myös talon asukas oli ruotsalaista aatelistoa ja niinpä tämä tila sai kansansuussa liikanimen Kempeleen Hovi. Ja sitä nimeä täällä kantaa edelleen esimerkiksi tässä ympärillä menee Hovin tie ja vieressä on Hovilan palveluasunto. 1700-luvulla täällä tosiaan oli siis Ruotuväin rykmentti, joka toimi tässä ja 1800-luvulla Suomi meni Venäjän vallan alle. Tämä tila muuttui silloin tämmöiseksi kunnalliseksi vuokratilaksi. Tilan vuokraoikeus huudettiin huutokaupassa viiden vuoden välein. Kuka suostuu maksamaan eniten vuokraa, saa tulla tähän asumaan. Vuokralaisia oli monia, muun muassa Åströmin nahkatehtailijat Oulusta. Ja tänne tuli lumioilta mies, Moilanen sukunimeltään, ja hän rupesi sitten rakentamaan täällä. Hän rakensi tämän pitkän tallipuojin, hän rakensi suuren navetan ja myös tämän nykyisen päärakennuksen. Mikä on aika hurja rakennustyö mieheltä, joka tulee tänne ja vuokraa tämän talon itselleen. Toki hän sai rakennuspuut talon metsästä ja vuokran alennuksia ja hän olikin tässä vuokralla useita kymmeniä vuosia. No, tämän talon viimeiset asukkaat, matturit, tulivat tänne talon Limingasta ja he tulivat ensin vuokralle. Ja sitten myöhemmin ostivat tämän omakseen, tämä talo.